Ось так наготував свій підйомник, буду вставляти, зараз підставляти дно. Є потреба замінити дно, буду ставити ось таке велике. І мені треба зараз підняти вулика. Я вже настроїв, лишив. Демки в мене лишається. Беру перший корпус, виставляю це все, О, рівненько, щоб не злетіло, і пробую піднімати. Піднімає разом з корпусом, з дном. Від тіло тіло. Пробуємо піднімати. Думаю, так буде достатньо. Що ми маємо? Ось таке у нас дно. Після зими, перший раз, його виймаю, ось так воно виглядає. Тут місце ставимо інше дно. Хочу з ним, щоб працювали. І будемо зараз ще дивитися знизу, що ж там робиться.